LEGENDY STARÉ Prahy Praha je město kouzelné. Nejspíš nikoho nepřekvapí, že tu i sochy občas ožijí. Na Karlově mostě bývá spatřen Turek nebo svatý Jan Nepomucký, Čas od času se procházejí Nerudovou ulicí Mouřeníní a ve vrtbovské zahradě na Malé straně dokonce ožila i socha řeckého Obra Atlanta. Nevěříte? Tak poslouchejte. Socha Obra Atlanta střeží od 20. let 18. století vstup do vrtbovské zahrady. Vypráví se, že v té době šlo kolem malé děvčátko ze sousedství. Zvedlo hlavu a s lítostí dlouze pozorovalo muže, jehož údělem bylo na svých ramenou nosit těžkou zeměkouli. Od té doby dívenka přicházela den co den. Vždy chvilku postála, mlčky vyslala Atlantovi své pozdravení a občas mu položila k bráně kytičku. Netušila, jak je možné, že kytička, kterou jeden den položí k bráně, se druhý den ocitne u nohou Sochy ale děti se podobnými věcmi netrápí. Byla by tak ráda Atlanta pohladila, aby věděl, že tu není sám, ale obr stál vysoko. Pro malou dívenku byl zcela nedosažitelný. Kamenné srdce obra však návštěva dítěte každé zahřála. Jednoho dne dítě opět položilo k bráně kytičku, chvíli postálo a k obrovi vyslalo své pohlazení. Pak se otočilo a vyběhlo ven na ulici. Přesně v tu chvíli se u masných krámů na malostranském náměstí splašili koně řezníka Maška a bezhlavě báděli Karmelickou ulicí k Vrtbovskému paláci. Už už to vypadalo, že dí porazí. V tom obr na bráně kožil, odhodil ze na dvorek a třemi skoky byl venku na ulici. Skočil koním do cesty a jediným pohybem je těsně před dívenkou zastavil. Dítě bezelsně pohladilo koně a pak, konečně, dosáhlo i na svého Obra. Ten se jen tiše uklonil a vrátil se na své místo. Doma vyprávilo děvčátko mamince, co se přihodilo. Ta se rozplakala štěstím, vždyť nebýt Obra, seděla by tu teď sama bez milovaného dítěte. Od té doby chodili k Atlantově suše společně, aby mu u brány položili kytičku a poděkovali za záchranu. Odhozená zeměkoule na dvorku zanechala důlek, který se vždy po dešti zaplnil vodou. A voda z toho důlku prý dokázala otevřít brány k příběhům celého světa. Však také ptáci z Vrbovské zahrady, kteří se jí napili. Uměli zaspívat všechny písně na světě a o zázraku v Praze pak cvrlikali i v dalekých zemích.